I možemo da krenemo. Dakle, još jedna zahvalnica svima onima koji su pomogli, koji još pomažu da riješimo ovu listu StopWorda. Gledajte, e, mi smo radili ovo istraživanje zajedno pa smo e, imali ideju kako bi to trebalo izgledati i ja sam rekao da ja to moram pospremiti, moram razraditi strukturu kada zaista dođem do toga kako ću to sad riješiti. I da taj proces može dovesti do toga da pravimo neku restrukturizaciju. Znači to se može desiti e, i ako vam se to desi jednom, 2 put, tri put, onaj, hajde rec, 2 dva put je ok, Hoću reć, onda ste spoznali nešto pa napravim nešto drugo. Ako već treći put krećete praviti strukturu, I ponovo niste zadovoljni vrlo vjerovatnošću pristupili toj tematici e, previše opširno, e, i tako dalje. Pokazaću par e, dijagrama koji su poslani na e-mail da i prokomentarišemo, pa ćemo se onda pozabaviti e, temama kao što su page Rank i link juice. Pokazaću vam kako to djeluje, pa ćete razumjeti koliko je bitno e, da Una Unaprijed lijepo strukturiramo stvari. Ja. E, da otvorimo, dakle, e, ne znam zašto meni stavno traži ovo utrzo. Danas je stvarno lud dan. Što se ove tehnike, neke stvari jednostavno hoće i neće. E, evo neko je poslao ovo. Dječje igračke, vi vjerovatno to malo slabije vidite pa ću povećati. Evo, dječje igračke od 6 mjeseci do 5 i više godina. To je, dakle, e, tema stranice, e, vjerovatno će ići na keyword dječje igračke i onda dječje igračke do šest mjeseci, dječje igračke do šest mjeseci i više, ne može i više, nekdo godinu i tako dalje. Hajde da vidimo e, kako od prilike izgleda keyword kad ukamo ovaj dječje igračke. A kolega koji ovo radio, ako nisu mu igračke, za keyword, nek se javi da vidimo. Znači, dječje igračke. Također ne vidimo ovdje koji je jezik, vidim da nije srpski. vidimo velike bojanke. Meni ovo liči na bosanski. Ovo mi ne liči ni na hrvatski, srpski sigurno nije. Toga ću raditi na Keyboard u BiH. Link tog dokumenta vam ne treba, apsolutno. E, mislim, do mog dokumenta vam mogu poslati, ali ja zaista ne znam kakve koristi vi imate od toga da ja vama pošaljem svoj dokument. Ja ću to uratiti, drage volje, samo ne razumijem zašto će vam. Ja Pripisati prepis, se ne može, svaki sajt je e, sam za sebe. Nađemo dječje igračke. Samo 70. Pa vjerovatno ljudi nekocaju igračke, je l? Dječije, neka samo igračke. Moja pretpostavka, evo, pogodio sam. Igračke za djecu, traženje nekih dječje igračke. Okej. Okay. Kako izrastirati zmaja igračke? Uh -huh. Igračke za djecu. Prodaja igračaka, kao Ovo mali volum, ajde da pređem na hrvatsku samo for the sake. Uh, da dobijemo bolje informacije. Ja vidite veći je search volum. Eh, da vidimo šta ovdje imamo. Ima li uzorasta uopšte u ključnim riječima. Znači ja sam vam rekao da napišete sljedeće. Uh, šta je sad ovo? Da? Znači da, napi, da napišete... Uh, o kojoj stranci je reč, koji je keyword i ispod nje, njega url. Jako bitno da vidimo kakav će mu biti url, šta ste smislili. E, nije mi, ja mislim, niko posluo url, samo da vidim evo i ovdje traži autorizaciju. I da vidimo, vamo smo prošli, dobro. E, da nastavimo dalje, da malo vas pometem u ovaj tog misli. E, Provjeravamo da li je e, kolega to dobro uradio. On je u, po uzrastima išao igračke za djecu ovliko onoliko godina. Ajde da vidimo, možda je bio skroman, pa uzeo ove key wordove koji su, e, imaju manje pretraga, manju konkurenciju, pa e, želi da se ne kosi sa ovim većim. Aha, igračke za bebe od 3 mjeseca. Evo ga, znači počinje ta njegov pristup ima neke veze. Najbolje igračke za jednogodišnjake. A, igračke iz 80-ih, igračke za 8 godina, za djecu do tri godine, za djecu, za djevojčice, za Znači ima taj search volume, znači naš kolega ovde bio skroman i želi da e, uzme neki manji keyword koji se odnosi na dječju dob i on će verovatno ići na igračke za djecu do godinu, do šest mjeseci, igračke za jednogodišnju djecu, igračke za go, djecu do dvije godine, za trogodišnju, za četvrgodišnju i tako će podijeliti, Ja. Na mušku i žensku djecu, to je dobro, samo nije se nacrtao u grafu, ovo ovako kako se nacrtao nije baš jasno. Znači, baš nacrtaj ovako, znači, podijeli muški i ženski, jer ti je kivor drugačiji. E, igračke za djevojčice, dvogodišnje djevojčice, igračke za dvogodišnju djecu, ne znam da li za dječake ima, nisam primijetio, e, ali vjerovatno ima. On je pucao na malo, ide na sigurno, to je dobro kad vježbaš SEO i onda je e, rasporedio na e, ono što oni kupuju. Bojanke, ploće za crtanje, kocke za slaganje, pastele, bojice, a to je upravo ono sa prve strance. Znači jači kivordi su mu e, u donjoj strukturi. E, lišane igračke, bubamara, drvene igračke, pa do Bruder igračke, plodine, bebe igračke. Traktori igračke, sam vidio ovde traktore kod njega. Nice. Znači, evo prikolica za traktore, a odjeće za lutke. Odlično. Kolega, ti si na vrlo dobrom putu. Ti si razmislio na dobrom si putu. Ja bih ti predlažio sljedeći, da napraviš sa početne da ideš na igračke za djecu, da napraviš ove kategorije po uzrastima, a da ti druge kategorije budu o, ove vrste igračaka. Znači da kad dođe na tvoj sajt ili da bira e, spol i godine, ili da bira kategoriju e, igračaka. Jer ne mora znači, da će se samo dječaci igraju autićima, niti da će se samo curice igrat barbikama. Nikad ne znaš e, po kojem kriteriju neko traži. Znači napravi podjelu e, gore i dole, dole uzrast, gore spol i onda podijeli po spolu kategorije ili napravi samo kategorije, pa podpod pod kategoriju za spol. Što smo mi trebali rad za autogume? Gledajte dakle kod autoguma šta smo radili. Mi smo uradili ljetne i zimske, pa onda proizvođač. To ćete vidjeti, kasnije nije bilo najzreli e, potez, nego je trebalo prvo kategorije, pa te kad uđeš u kategoriju tipa Sava gume, da u Sava gumama biraš ljetni i zimske. Ima više smisla, e, zato što se više traži ukupan broj pretraga, znači brendova, Sava gume, Goodyear, Gume Tigar, Gume, Bridgestone gume i to, Imaju veći search volume nego ljetne gume i zimske gume kao pojam zajedno i s druge strane e, e, korisnik može, imaće landing page na koju imam ljetne i zimske gume, ali neće bit to biti njihova kategorija nego samo opis naših testova. Sve ćemo se vraćati na testove, Al polako dok dođemo do toga. Idemo na sljedećeg hrabrog. E, pravi momak, da e, postoji ovaj sajt, vjerojatno će tek postajat, e, ima landing page program za analizu utakmice, znači analiz, neki program, software koji analizira futbalske e, utakmice. I mislio je za landing page da to na zvodom bude futbal i futbalske analize. E, futbal je nerealno, znači neće to tek tako postići, i sasvim je, ne ne može očekivati da da će to uspjeti. E, a čat ne vidite, pitaju me neki dje na mi chat što ne vidimo šta e, drugi pišu. Možete samo na Twitchu onaj čat vidjet trenutno koji imam ne radi. Taj restream je puko, a večerašću onaj znači neki Twitch modul da prikažem njega tu, ni samo čekivo da i danas restream neće raditi. Stoga je zakašnjenje od 5 minuta i glupe stvari oko konekcije, ali tu smo džesmo, idemo dalje. Znači, čat gledajte na Twitchu, e, kraj ekrana je vama, a ja ga trenutno ne mogu prikazati, ali gledam vas, znači imam vas tu u čošku, gledam što pišete. E, dakle, Momak radi program, software za futbalske analize i želi da prvo bude za futbalske analize tu e, i da koliko sam ja vidim trenutno, ne pišu da će biti analize. Znači, ako i nećeš analize nikakve stavljati, onda ti ne treba ni keyword futbalske analize, ali pošto želiš software prodat, e, ok je, može biti da to prođe, ali u tvom slučaju ja bi ipak znači, stavio futbalske analize kao keyword, hajmo viditi koliki je search volume za to, ne znam šta mi bi, pa zatvor ja nije, evo ga. Uh, futbalske analize. Mislim da je to najbolji u Srbiji provjerit. Jesam opet pravopisno nešto pogriješio. Nisam, ali futbalske analize ti nije neki kivard. Da vidimo zašto. analize utakmica vjerojatno da vidimo riječ analize šta će nam izbaciti a oh, ima <laughs> ima odiva kibard na prvom mjestu radnici analize ovo nešto nije u dure sa srbijom i analizama da ja se vratim na dashboard analiza Analiza <laughs> utakmice, analiza skroz pogrešno skontala, analiza šta li je to? Naravno sad čat ludi, da vidimo anali, analiza utakmice. Slabo slabo kume, onaj na prvu analiza, analize mečeva, da vidimo. Ništa od toga nema, analiza, utakmice. Slabo, slabo, nešto nisi dobro skonto. Znači ne bi trebao na home page stavljati keyword e, koji nema search voluma. Ponovo to radi, a u struktura ostala ti nije loša. Znači imaš taj, e, a vidi ovo je home page, software za analizu utakmica. Aha, e, vidiš, pošto nijesi boje postavio kako treba, ja sam krenuo da ti ovo homepage, a zapravo ovo ti je ovdje homepage, jel? E, software za analizu utakmica, da vidimo traži liko to, software, i vidite po ovome kako piše software da je srbin, znači software za analizu utakmica. Što je ok, znači ako se to tako traži, a koliko ja vidim, ne traži se. Uh, za analiz, da kad upišemo software ispravno, mislim ispravno o engleski, ništa. Ili ja se emraš pukao ili ti nis dobro ovo odradi. Ovo ću sad ugasnati. ovaj software za analizu, utakmica, ok, futbalske analize, ok. I onda na tom landing pageu na kraju analize, ti ćeš vjerojatno spomenuti kako analizirati utakmicu i da ima program. I sa home pagea a ćeš isti taj landing page linkati. Stoga ti je bolje ovdje reći na primjer futbalske analize pa podijel na kategoriju Liga šampiona, UEFA Cup, Premier League, La Liga, Bundesliga i tako dalje. I onda dole ispod imaš utakmice L Klasikov tipa i onda iz L Klasika ide na landing page taj. Znači iz analiza ide link na landing page I onda imaju cjenovnik. Što iz cjenovnika se vraća na landing page, to nije jasno. Vjerojatno treba obrnuto. E, ide na reference, dobije video marketing, footer, ovo baš nije jasno. O, vjerojatno tebi neka struktura na stranci. Znači, na rašte načine e, posmatrate m, ovaj tool. Ovaj tool, jedna kockica je jedan landing page ne za skiciranje strukture unutar strance, ne u ovom fazu koje sad pričamo. Znači, ne služi za to. Samo govori odakle, ku, ko, ko, kuda vodi. E, I onda, dobro, malo je nejasno, popravi ovo, mislim da sljedeć put ako pošalješ, vrlo verovatno će to valjati. Idemo dalje. Također neko ko nije koristio boje, Al dobro, imamo homepage. Iz homepage-a idemo u web a imamo petopediju. Petopedija blog. Pedija mi zluči kao Wikipedia. Ne, nije kao blog, a šta je unutra, nije jasno. Euh, pojasni šta ćeš tu stavljati. Fino što si sve naveo da ima i zaposlenje i kontakti to. U web shopu imaš pse, ribe, Mrave i mačke, ok, onda se psi dijeli na hrane za pse i poslastice. Zad i to nije hrana. Hrana za pse, vlažna hrana, suha hrana i tako dalje. Meni se čini na osnovu ovoga što si ti uradio, da si ti razumio temu hrana za pse i da je to o tebi glavno e, Biti web shop za, e, za pseću hranu, Je super stvar. Nema potrebe da radiš i pseću, i riblju, i mačju i mravlju u hranu, nego, mislim, mrave znam terarijum, jav, zato što mi je prvi na ovom pao da živi u terarijumu. Dosta je jedna tema, od si daleko, od si daleko. Isto što je kolega tamo napisao, futbal nerealistično je da ti stigneš napraviti šop za sve ovo, osim ako nisi neki veliki. Zašto ti govorim? E, jedan proizvod od... od e, Moog klijenta Reve je i brand Zoo Royal i tu znači prodajemo upravo sve te, svutu tu hranu, znači pse, mačke, akvariju, male, terarije, ptice, konje i tako dalje. Imamo sve i možeš ako si veliki brand to prodavat, ali ako krećeš kao mali, pozabav se jednom tenom, čak bi možda uzeo ovo pod, pod neku kategoriju suha, pseća, hrana ili tako nešto. Savjet. Ali nikako da radiš sve ovo ukupno, to nećeš stići, to je nerealistično, pogotovo je nerealistično da ćeš do kraja ovog e, kursa, e, junior kursa, da ćeš ti e, sve to stići napraviti, jednostavno nije realno. Malo smanji, doživljaj, ali ako imaš brand, ok, ovo izgleda ok, onda ga iscrtaj čitavog. Znači, Poslije ovog časa, ja sam očekivo da napravite najbolju verziju koju možete do sada e, trenutno, a da možda samo nešto popravite, međutim većina vas će morat dosta toga popravljati. Nemojte zaboraviti e, pitanja postavljati e, na čat tako što pišete pitanje dvotačka, Ako znate da je čas pitanje vezano za čas, pišite čas pitanja Ako vezano opće SEO pit, napišite opće pitanje. Ako je tehničko, napišite tehničko pitanja. Dobro, taj dio smo završili. Malo smo pregledali tih zadaća i sve to. E, pokazali smo šta smo mi pogriješili. A sad da vam pokažem e, kako i zašto je bitno kako rasporediti te stvari. Dakle, recimo da je ovo naš Sajt. Ovo je naš sajt njegova početna stranca koju mi skračeno zovemo HP. Jel, to je naša početna strančica. I s vremenom ćemo mi dobiti nekakve linkove. Jel, mi ćemo dobiti linkove. Ja ću to blago pojednostaviti. Šta ćemo mi dobiti? Dakle, otprilike ovako nešto. Mi ćemo dobiti sa četiraštih stranica link na našu stranicu. Ja To će se 10 desiti kad tad. I sada mi imamo četiri linka. Sad je bitno koja četiri linka. Hajmo reći ovako uzet ćemo dakle, neki e, portal nas je linkao jer da mu se sviđa ideja. Prodajemo zlatne ribce sa zelenim ušima i to je neobično. E, onda imamo s nekom forma, gdje neko kaže vidi ovih budala šta prodaje. Ima neki blog o ribama, znači koji kaže ono, ovo stvarno, neverovatno što ovi rade, i dobili smo neki link e, sa fakulteta, fakultet, koji kaže da e, neobična pojava se desila, da istraživaju to i linkovali naš, našu stranicu. E, Ovdje malo imamo konfuzije, da malo umanjimo konfuziju. Nismo ništa postigli, e sad jesmo. E sad, koji link koliko vrijedi i tako dalje. Recimo da ovaj fakultet, jel, ovaj fakultet je do, ima link s drugih fakulteta. Znači neki, jač ga nazvat faX 2 znači iz drugih fakulteta. FaX 3 i oni njih dvojica linka je na ovaj fakultet. To mi ne znamo na prvu, ali imamo indikator za to. Ovaj blog o, o, o ribicama, neki e, blog je isto, neki drugi blog je na njih linkao, je li, jer su interesantni, također ovaj forum spominje ovaj blog. Evo? A ovaj portal nema linkova odakle nema. Znači, mno, mnogo linkova sa drugih portala i slično. Znači, oni imaju more, more linkova sad, koji od ovih linkova e, nama je najkorisniji? Najkorisniji je onaj koji ima tako reći najveći page rank. Nekada je u Google toolbaru, znači kad nije bio ni Google Chrome, nek se još koristio Firefox i Internet Explorer i Opera, onda si ti mogu instalirati Google toolbar koji ti kaže koliki je page rank. Šta taj page rank govori? On govori koliko u svjetskoj hirarhiji, znači svih web stranica, koliko uživa povjerenja ta stranica gledajući to kroz oči linkova. Dakle, svaki link je preporuka, ali nije isto link iz nekog komentara na nekom blogu i link sa Harvarda. Jasno je, jel? E sad neko od ovih faksova ovde, znači koji su linkali na naš domaći fakultet, neko od njih ima link sa Googla. Google lično je linkovalo. E, sad da pojednostavimo stvari. Google je, recimo, maksimalni page rank 10. Jel, to je bio, na primjer, i Yahoo, i tako dalje. Harvard, Stanford i ti neki veliki fakulteti, oni imaju povjerenje, autoritet od page rank 9. I onda nasljeđuju dalje. Dakle, što si veće povjerenje imaš kao autoritet na internetu, gledaj sa kvalitetnih linkova, Naravno da Harvard ima page rank 9, zato što svi fakulteti svijeta na njih linkaju i to mora nešto valjati, a um, oni dalju, šalju to dalje. Tako da možemo recimo reći da ovaj Google ima 10, poslao je na, na Harvard, neki link on ima 9, dok je došlo do našeg fakulteta, to je 7 ili 8. I taj fakultet kad prebaci na nas, mi ćemo dobiti jednu peticu. Znači, pola od toga. Nije to sad bitno, znači kako se PageRank računa i sve to, bitno je da znate da je postojala ta metrika, da više nije javna, ali da je Google i dalje koristi. Znači, računaju povjedljivost neke strance, ali samo iz pogleda linkova koje imaju. E sad, to je za nas nebitno koji mi imamo PageRank i odakle su ti... Linkovit, znači ne moramo se brinti u to page ring 2, 3, 5 ili samo trebamo gledati da je e, uskosrodno sa onim što mi radimo. Dakle, ako mi prodajemo sportsku opremu, ništa nama ne koristi mnogo link sa e, nekog e, bloga o cukama i macama. Znači, nije tematski relevantno. Isto ako neka zlatara dobije link od neke knjižare. Znači, nije to. Treba biti usko vezano. Dakle, ako prodajemo sportsku opremu, dobro bi bilo da neki futbaler nas linka, jel da imamo tu neku vezu. E, sad kad sve to gledamo, znači ovaj dio ne možemo mi izračunati trenutno, to vam mogu kasnije pokazati da vidite, ok, ja imam 300 linkova, konkurencija mi ima 600 linkova. Ja smo i 300 bolji od njihovi šesto? To se može izračunati, to, še, to se može vidjeti. Ali sada to nije bitno, bitno je sljedeći. Mi sad našu početnu stranicu tipa imamo, ja ću to nazvati, 100 pojena. Dakle, svi ti link, nemamo ni jedan link na neke druge strance, to je neobično da je tako, ali često se zna i to desiti, ali da razumijete tematiku, tako ćemo to formulisati. Znači, početna stranca ima e, 100 pojena. E, mi ćemo tu, recimo, imamo i pod stranicu e, kontakt. Neko je napisao, jel, kontakt. Kontakt i recimo da imamo tri kategorije. Evo jedna, evo druga i evo treća. Znači, imamo neke kategorije. Kategorija 1. kategorija 2 i kategorija kategorija 3. E. Pošto sa našeg sajta imaju samo naspos naše početne stranice imaju samo četiri linka. Od ovih 100 poena svaka svakti dobije po 25. jer da imamo četiri linka. Dakle ta snaga koju smo dobili sve dijeli na četiri dijela, svak dobije 25 pojena. Ovo što sad radimo <coughs> je tako zvani link juice, znači da dobijete osjećaj, šta je juice, kako se radi, e, kako se može izmjerti zašto se mora planirati. Dakle, od sve te snage mi smo raspodredili na četiri strance, od koje nažalost smo poklonili 25 pojena kontaktu jer samo što moramo, ili ti pa u zemljama Evropske unije moraš imati impresum, Pa moraš ta link staviti na početnu stranu, iako ti je žao dati tolke pojene. Kad bi imali 10 linkova, znači bilo bi 100 podijelno s 10, svak bi dobio 10 pojenčića. E sad ovo neke kategorije. Razvrstaću sad ovdje na ovo i rećemo da ova kategorija ima pet podkategorija. Dakle, sad ne znam zašto uopšte kopiram samo ovo. Odmaćemo ovako. Podkategorija pod 25 na 5 je 5. Znači imamo 5 poena za svaku pod kategoriju. Naravno srašte pod kategorija, ja sam nemam kad kucati 1 2 3 4 5. Znači idemo tu. Idemo ovamo. Tu i tako dalje. E sad vidite ovu. Ako se sjetimo, ako su ovo autogume... Ovo su Sava e, gume, ovo su sad recimo keyword Sava ljetne gume. Znači kao pod-pod kategorija Sava ljetne gume ili e, Sava gume 215 kroz 65 lupan. Znači to sve može biti kategorija. I onda se može desiti da imamo još neke pod-pod kategorije, evo ja ću, ne mogu ni to kopirati, Znači, ova stranca ima i pod kategorije. Evo što mi vadi živce. Evo je. Znači, pod, pod kategorija i ona sad, pošto i njih ima pet, da pojednostavim računcu, ima jedan pojenčić. E. Međutim, sad ćemo napisati neki e, primjer da vidite šta se dešava. Dakle, vi sad ste jasno pojas stavili prioritete Googlu. Kažete, keyword kojim se nalazi ovde, on je izrazito bitan jer je na stotki. Znači, taj keyword je u nas auto gume i on je na URL-u početni, znači slash ili tako zvani root, znači u, u, u korijenu i stavljamo slash. Primjer za dalje e, je, na primjer, keyword e, saava gume. I slash imamo znači Sava. Pošto imamo Sava, gume. Evo ga, znači to nam je kategorija. Idemo pod, pod kategoriju, da se ugledamo na ovo što smo ovdje crtali. Znači imamo sad e, ljetne, Ima, to je jedna od pod kategorija. su ljetne. Znači ja ću samo pojedan primjer. Ovo je pod, pod kategorija, pet pojena. Ljetne je Sava gume. URL je Sava minus gume slaš ljetne. To bi URL bio. I onda imamo na kraju proizvod. Jeli? Proizvod koji recimo Sava Eskimo S3. Bez nekih dimenzija. I onda možemo ovdje reći to bi bio Sava minus gume slash ljetne. Iako Eskimo nisu ljetne, nema veze. stavićemo ćemo ljetne Sava Eskimo ili može samo Eskimo. Eskimo. A ovo ostavit za svaki slučaj Slava Eskimo S3 slash. Pošto ovo nije lako čitljivo, ja ću ovo malo razmaknuti da možemo pročitati. Dakle, to bi bila neka pod-pod kategorija i onda ispod ide proizvod. Možemo dakle, vjerovatno će neko pitat, možemo li, hoćemo li stavljati sad ovdje odmah ono C? Hoćemo, znači možemo staviti ovdje slash C na početku kao kategorija, da možemo kasnije pratiti odakle nam dolazi sav taj trafik koji smo izganjali. Ovo je sada uh, već proizvod P i tako dalje. Znači, ovo je ta struktura, da razumijete. E sad se može desiti da e, imamo tipa da ovo nije kontakt. Znači, dakle, samo nako da pojasnijem vam, ovo je blog. Blog ima e, četiri, kat, pet kategorija, blog kategorija, šta ja znam, kategorija koja ima pet pojena i sad ona ima pet članaka, imamo ovdje sad neki blog članak. I on ima jedan poenčić. A ku to u blog članku kaže šta ja znam neki rezultati i ni jedan link od linkova koji bude jeste link vamo. To sam onda uradio u ljubičastoj boji. E samo malo na onom je glavnom grafu koji ću vam pokazati e, nekad kasnije, znači ovo sam stavio u ljubičastoj boji ovu liniju. I čak sam je malo podebljao. Jer je to neobična poveznica, znači nije redovna poveznica, redovni link. I šta se sad dešava? Ako ovaj članak isto ima pet linkova, Dobiće znači 0,2 pojena ova stranca i ona ona ima odjednom 1,2. Razumijete, znači što više ide prirodan raspored ozgobu prema dole kako napravite hjerariju, znači svaki link s početne strance koju stavite, on ima pojena. E sad, šta je problem? E, problem li je sljedeći? Tipa, ovdje imamo search volume e, 10.000, ovdje 5.000, ovdje 1.000, a ovdje 100.000. Ali ima izuzetak. Neki, e, ne znam što odpiše pod, pod kategoriju, ovdje treba pisati proizvod, ali ne ise. i se. I neki od tih proizvoda, recimo Sava SKM S3 500. Ima više pretraga nego podkategorija. E, ako napravimo ovako redoslijed, ovakav redoslijed ovdje, on će dobiti samo 1,2 link juice-a. Ali mi možemo reći, nama je taj landing page toliko bitan, mi ćemo njega linkati i spočetni I onda će dobiti od ozgo, ako ide onda na 6 linkova, e, dobiti nekih e, od koliko 18 17 17 poena i onda će biti od 1.0 ovdje 17,2. Dakle možemo odlučiti sami jako je bitno da znamo šta ćemo linkat s početne stranice. Zato je bitno da znamo strukturu koju želimo imati i kako će nam izgenerat landing page zbog toga početne stranice zbog toga smo ga iskicirali zajedno. Da vidite kako to išlo, da ugađamo korisniku, a ne Googlu, i znamo šta ćemo tamo linkati. Na onome što smo mi napravili, jeli, linkat ćemo, da vidi ponovo naći ono što smo napravili, kao skicirali. E, samo malo. Evo ga. Dakle, da, nije taj, nego drugi. Cak, evo i drugi link. Evo ga. Znači ovde smo rekla ćemo imati da saznaju landing page da saznaju koje odgovaraju testovi autoguma za 2020. pregled cijena i akcije popuste da može kliknuti. Ako klikne na testove, dobije ljetni i zimski, može sebi ovde da izabere, znači imamo dva linka, tri linka, četiri linkova i pet linkova. Znači ovdje imamo cijene pregled i listat ćemo, dakle, ovdje izlistat ćemo gume, tih pet guma koje su pobjedili, ide na svaki taj link po jedan, jeli, po jedan dio toga. I recimo, da ukupno ovdje imamo na stranci 15 linkova, na kraju, samo pojednostavljujem, onda ćemo, dakle, imati 100 pojena kroz 15 i radije podijeliti, znači, po e, malo više od 5 pojena, jeli, 6 pojena, na svakoga, nego samo na 3 po 25. Jer imamo puno keyworda koji imaju sličan broj pretraga. Znači ovdje vidimo, evo recimo kategorije, imaju isto kao određene dimenzije guma. Dakle, u nas je slučaj da imamo mnogo ključorda sa oko 500-600 search volumena, a samo 2-3 koji imaju 5 do hiljada. I ta suma ovih mali čini veću uh, korist nego uh, ovi veliki. Znači, nama je jaka bi morao birati, davdim đenami ona ima onaj spisak gdje. bi morao birati, uh, da li ćemo imati autogume? zimske i ljetne gume, su i po 5.400, znači ta tri kivorda ukupno daju 15.000, ili bi imao 30 ovih po 500, znači po 500 evo ovako, e, ja bi uzeo ovi 30 po 500. Zašto? Puno je lakše doći na Google, mjesta koja tu trebaju, puno su bliže kivordi konverzijama, imamo veću korist. Dakle, ukoliko nije ultimativni cilj, glavna ključna riječ i ove ključne riječi kao što su ove jako blize, blizu, velike ključne riječi, onda e, rasporedimo na što više linkova s početne stranci. Ali ne umjetno, nećemo sad to umjetno raditi. I vidite kako je to izgledalo, dakle kako su mi radili. Još jednom da pojasnim. Početna podjela na ljetne i zimske gume, pa podjela na proizvođače ispod proizvod Kao što rekao, nije optimalno. Ja sam to ponovo uradio i gledajte šta, na šta to sad liči. Znači, to je sad sam stavio sve proizvođače koji se nalaze u tim testovima. Ima i 25. Sad ću naravno uzumirati da vidite. Dakle, imamo početnu stranicu. Iz početne ide more linkova. Prvo imamo linkove na... Test ljetnih guma i test zimskih guma, ali direktno i za neke proizvode. To recimo sad ovdje nisam ucrto, to mogu da ucrtam. Evo, odmah da ucrtamo ovde Kako sad to da izvedem? Da izgleda i ole pismeno. Evo ovako nekako. E. Iako nije nije ovo sretno rješenje, ali bože moj. Evo ga, znači, ljubiča, stodvica. Znači, imamo s početne strance linkove na dva testa. U ovoj skraćenoj verziji ovde dakle, imamo link na komplet test, ali smo ovde linkali pet guma, ako se sjećate. Ti pet guma su ucrtane, dakle, ovako. Znači, ja jednu gumu prikazujem da ću uh, na njih linkati, Iako ovo nije finalni proizvod, ali razumijete što hoću reći. I sa početnije ću linkati na sve kombinacije e, proizvođača plus ključne riječi gume koja ima srč voljum. Naći reći ću ovim korisnicima koji su došli e, da nađu određenog proizvođača, traže određene cijene, mi ćemo njima preporučiti da odu u kategoriju sava, gume, Continental gume je tako. Reći, na primjer, najbolje gume su bile Continental T i T, evo vam kategorija Continental guma. Dakle, sve možemo polinkati iz menija, a možemo i odabrat neke. U ovom slučaju, zavis je od search voluma. Ako recimo gume koje imaju vredestein, nikad čuo za njih, da vidimo da li vredestajn i ko traži u Srbiji, 110. Nije loše, ali nije toliko bitno. Ali eto, recimo da vredestajnje je nula, e, ja preskočio link s početne strance. Jer interesno, i srč volim pokazuju interes za neku gumu. Znači, tvoj korisnik u Srbi nije zainteresovan, zainteresovan za vredestajnje. Dobro, to je jedna stvar. I sad kad uđemo u kategoriju, znači ovdje vam piše, početna će biti autogume test, cijene i akcija, početni URL je ovaj. Uđemo kategoriju proizvođača i tu ćemo ići na, na riječi Mišelin autogume, ali na Michelin gume test, Michelin gume cijena, Michelin gume akcija. Tako da za svaki landing page do proizvoda e, i na proizvodu čak ću ovo, test cijene i akcija. Jer o tom se radi, ovaj sajt se razlikuje po tome što možeš uviditi testove, različite cijene i razne akcije. I ovo će dakle biti slash c, flash mišelin evo ga i sad idemo u kad uđemo u mišelin auto gume onda nas pita hoćeš ljetne ili zimske a ne obrnuto kao ovdje zašto zato što ljetne mišelin gume i zimske mišelin gume keywordovi imaju manje search voljuma nego mišelin gume i zato sam obrnuo redosti znači korisnika da ćemo ga pitati na samom početku ili ne To zavisi od nas. A ovda preko ona dva članka koja sad ovde nisu prikazana, da dakle ostaće ova dva, ali kao članci, ljetne gume, test, akcije, cijene i testovi i za zimske gume isto i sa njih će se linkati direkt na gume. Dakle, s početne strance ću ja njih linkati kao tekst, jer je to odlučujući test iz testa onda na razne proizvode. A ovde u usability, u flow, ja zbog search voliuma moda bi ljetne ili zimske gume ostavljam tek kad uđe u kategoriju. Kad se otruči za ljetne gume, ljetne Michelin auto gume, onda ga pitam za veličinu felge. Za veličinu gume i onda on kaže ok, u mene je 15 i onda naziv je R15 ljetne Michelin auto gume test cijene i akcija i onda unutra idu sada proizvodi Michelin taj ta guma Michelin taj ta i ta ta guma. Dakle da dopunimo ovaj URLovski dio c/michelin uh e, ovde da li Michelin gume ili ne može zato što nismo onaj nemamo u nazivu domene gume ne guma, ali nebitno da se zovemo muoj haso E, service.com, opet bi Mišelin gume bilo bolje i da se zovemo gume gume ba, opet je Mišelin minus gume bolje. Znači, Mišelin minus gume, e, slas ljetne. Ovdje ću isto sad malo povećati da stane, a onda dolazimo ovde do dimenzija, to je dakle kategorija definitivno unutar ovog dijela. Imamo dakle Mišelin ljetne, R15 slash. I sad dolazimo do proizvoda, evo da pokažemo jedan proizvod tipa, mišelin, e, nazvaću i e, avantgard, ne znam kako se zovu gume, avantgard R15 225 55. I onda će ovdje biti R15 slash 225 55. To će biti na kraju konačni URL. I obrnuto ćemo isto rada, dakle, cross-linking koji nas čeka je sljedeći, a to je da može e, korisnik reći, ja ne znam kojeg bi proizvođača, ali znam kolika mi je guma. Ako ne zna koja aj guma, onda ide na članak koje gume idu na moje auto. Znači idemo sad na ovu lijevu stranu. On bira, dakle, koliku će je gumu, recimo R16, i onda ga mi bacamo na proizvođača, kažemo OK, ovo je R16, imamo tih, tih proizvođača, on klikne na Michelin i ide vamo dole. Dakle linkujemo iz ovoga na ovaj dole dio. Ee, s druge strane koje gume idu na moje auto, ne smijemo zaboraviti upite kao auto guma za Volkswagen Golf, auto guma za Pola, auto guma za BMW 3 i tako dalje. To idu iz ovog članka koje gume idu na moje auto on ode na Golfa i kažemo mu na tvoje auto moguće 14 15ke i 16 onda on ide na tu kategoriju. Kaže mu ne su 16ke hoću Michelin i ide ovde dole. I vidite kad počnete ovo crtati, kad zaista sad ovo razgranamo kroz na, na, na sve proizvođače, na sve dimenzije koje postoje, na sve proizvode koje imamo, ovo će postati baš mašala, polvelika stvar. Znači ovde e, ima E, ima se posla da se razradi do detalja. Od vas dočekujem da dostavite kompletan ovaj graf, da pokažete da imate pregled svega toga. Izraz to je bis, bitno da imate. Pauza će naravno biti, nije se valjda upišete 3 minute sa Dakle, da završim misao. Kako sad ovde e, mogu se, može se izračunati? Znači ovdje imamo sad još nekih nebitnih stranica koje ja nisam ubacio, ali imamo jedan link, dva linka, tri linka. Ovdje imamo njih dva, četšte, šest, sedam, znači kod 10 smo i 25 pet proizvođača, recimo da nećemo pet koristiti, da nemaju search volume, imamo 20 Znači imamo 30 linkova i nekih bezveznih linkova nebitnih, znači dakle, imamo 33 linka. Ukupno, spočetne početne strance. Znači, spočetne početne strance, od oni 100 pojena na 33 linka na svaku strancu bude onda koliko? 3 pojena. Tako je. To radimo iz toga, zato što nam je sve ovo jednako bitno i da zbir ovih ovde keywordova i na kraju e, klikova koji budemo imali je veće od same koristi kad ganjal samo ljetne gume, samo zimske gume. Znači, kad bi ostalo ovako kako imal pet linkova 1 2 3 4 5 linkova s početne stranice pa bi bilo 25 pavamo imamo 25 proizvođača to bio jedan poen i za proizvod pošto proizvod da uglavnom ima pod 10 bilo bi 0,1 A alako smo jako blizu imamo dakle 3 poena e, za ovo podijelo na ovo 1 i po podjela na ovi 5 0,3 i dođemo do ovoga Imamo malo više od onoga. Znači, otprilike 3 put više 0,01 nasprema 0,03. To sve možete izračunat, ali ono što je bitno, ovo nema prepisivanja. Morate naći savršenu logiku za vaše korisnike. Kako to da ide? Ima mnogo jednostavniji stvari koje ste vi uzeli kao teme. Ja nisam onaj, nekima ni tražio odobrenje da prikažem, stoga neću. Neko je recimo radio akumulatore. Fino je uradio, napiši mi ako smijem koristiti tvoj primjer, pa ću pokazati ljudima. Znači ima ljudi koji su dobro shvatili. Ono što vi ne smijete raditi je da proširite maksimalno. Dakle, kad vam postane nepregledno, recimo kao u slučaju, vjerovatno je vama ovo sad za autogume previše. I u jednom momentu niste više mogli pratiti. To nije sramota. Bitno je razumijeti dakle, ovaj ovdje princip razlijevanja link džusa, i da se ti sto poena dijeli da znate da ste linkovi bitni i da se taj taj link džus koji imaš može da dijeli dalje može se proslediti drugome dijelimično, opet zavisi toga koliko imamo linkova to je jako te, to je takozvana graf te, teorija grafova neki to zoveu pointera i to je jako teška, ma, težak matematički problem ovo izračunati zato ga google računa i kad za sad zanesete internet Kao ovu našu stranicu, znači kao ovu ovdje što smo nacrtali, sa zamislite internet sa preko trilijon web stranica na svijetu gdje svaki link pokazuje na nešto na drugu stranicu, na ovo ono, tu kompleksnu računcu Google radi. On izračuna koliko vrijedi vaš sajt na osnovu kako ste vi isprepleteni u cijeloj mreži interneta jer oni primaju pregled svih stranica. I, Na nama da razumijemo da ono što dobijemo, na nama je najveća odgovornost da to ispravno rasporedimo. E, ovo je jedna od stvari koje su među najbitnijima kod redizajna. Znači kod redizajna ako ima e, cilje poboljšati SEO, glavna stvar koja se jednim redizajnom može popraviti jeste restruktuiranjem link juice Da strance koje zaslužuju dobiju više link juice -a. Znači, moramo dobro istražiti gdje želimo biti, koje su nam slabe strance trebalo biti jače i kako to potpomognuti. Vidjećete na našem projektu, da znači ja s vremenom kad vidim da neka stranca nema dovoljno link juice malo to ručno potpomoć. Pokazaću vam kako i tako da li trenutno to nije bitno. Bitno je da znate da se razdijeljuje taj link juice, da se između sebe može dodavati, da zbog toga moramo razmisliti. Nikako ne zaboravljajući, znači nikako ne smijemo biti vođeni samo ključnim riječima, nego moramo biti vođeni korištenjem strance našeg korisnika. Moramo se uvijek vratiti. Neće svaki korisnik doći preko pojma autogume, pa onda birati proizvođača, pa onda ljetni, tako da li. Bit će mnogo njih koji će doći direkt na proizvod, Biće ljudi koji će doći na ljetne Michelin autogume, bit će ljudi koji će doći na Michelin gume, bit ljudi koji će doći na zimske gume test 2020 tako itd. Znači nije put uvijek istiji, nego je bitan da taj, ono, da taj landing page koji dočeka korisnika u trenutku u kojem se on nalazi u potrazi, e, da mu serviramo savršen e, sadržaj. A to što je googlao nam odaje dokle je on psihčki došao. E sad može jedna e, pauzica, e, vraćamo se na kolegu ovde, znači nismo puno propustili. Kolega je muške cipele, dakle uradio kako treba, e, lijepo je uradio e, s tim da e, on je stavio da ima link na filtere, na blog, na letne cipele, zimskije cipele. To je malo za ovaj za ovu strancu, znači on može direkt kategorije da e, poveže e, sa početne strance da bi imao više link juice -a. I naravno blogu ima odrađena pitanja, ovo je sasvim ok raspored, a ove filter boje i ostale e, stvari će samo stvarati kasnije probleme sa sevom, ali neki je stavio da zna da je to isto put do toga. Uglavnom ovdje je upitno, kao i kod guma, da li je možda bolje odmana kategorija, a da letnje i zimske cipele vjerovatno imaju manji e, search volume nego ove kategorije zajedno. Kada pogledamo na e-kupi, vidimo da tipa o, na ovom katalogu imamo u kategoriji TV elektronika samo četiri podkategorije. Ako odijemo na strancu vidimo da je njih sedam. Znači, neko ko su njih svjesno izbrsali, svjesno ih sklonili, e, Iz dva razloga, usability razlog i SEO razlog. Znači korisnici na to nisu klikali. Postoje alati kojima možete videti gdje je ko klikao. E, oni se zovu hot jar i mouse overflow. E, Napisaću u čatu. hot Ja nema koristi onaj ko bude gledao na YouTube da to tako pokažem, što gać pokazat tako. Znači hotjar.com i mouse overflow overflow.com. To su dvije skripte koje snimaju uh, koje snimaju mouse, ja to zovem mouse overflow, zašto se zove mouse flow sada, ne znam, uvijek je bio overflow. Uh ja koristim Hotjar, preferiram, ima i besplatna varijanta, na ima evo i mouse flow besplatna varijanta. Šta vam ona pokaže? Ona vam pokaže takozvanu snima Svaki pokret na strancu, znači možete vidjeti neko uđe na vašu strancu, scrolla, pa klikne negdje, pa šta radi, pa čita, pa stane, pa selektuje, pa se vrati, pa klikne u meni, sve to možete vidjeti. Možete uradit taj tracking i ako uradite dobijete takozvani heat map, znači mapu toplote i vrućine i vidite koji linkov nisu uopšte klikani. Dakle, ako ovaj link sad ima dole negdje, Ne broji se to isto, nego ovaj odvojen link, a ona je dole koji vodi na istu strancu, odvojeno se mjeri. Što recimo Google Analytics ne radi. U Google Analyticsu imate izvještaj koji su linkovi klikani, ali svaki link se isto broji. E, to je jedna od tih stvari. E, neko je još nešto pokušao poslati, ali nemam permisija da pogledam, da ima sad. nema. E, nema veze, pogledat ću još kasnije, da uradimo recimo to za plus naš shop. Naravno, ne radi je zbog onaj, e, korone i vidimo da oni imaju u, u, u meniju i na stranici linkove za shop, pa onda te kategorije, pa imaju akcije, kolekcije, B2B, kontakt, izjave. I opet neke kategorije izdvojene ovdje, znači da ne ideš na shop nego izdvojene. Znači, duple linkove stavili na određene stvari. To može imat smisla, jer ako recimo imamo samo četiri linka na stranci, dva vode na istu stvar, a ova dva na različitu, mi smo 50 pojena dal na ovu strancu. Znači, možemo i to urati, tako možemo ojačati e, stvari. Nekad ti linkove staje, stoje u futeru, evo i ovdje ima linkova bespotrebni sa seostanovišta, ali nekad potrebni spravnog stanovišta, e, šta ovdje sad uraditi. Njima je najbolje, dakle, pošto se traže tastature, miševi, monitori, četrika, monitori, vaki i naki, njima je bitno da to podijele kako treba. Evo, oni imaju monitore i sada ja nemam više e, izbora da biram rezoluciju, bilo šta. Znači, oni su jako plitko uradili jerarhiju, što je loše, Jer sada je pitanje hoćeš LED, hoćeš onaj zaobljeni, curved, hoćeš 4K, hoćeš za igrice, hoćeš za grafičare, hoćeš tako dalje. E, svaku tu kategoriju su trebali razraditi. Evo, printer, kopir, skener. Sad ovdje su napravili podjelu da vidimo, znači, ink štampači. Ne verim da se tako traži, ali o tom potom kliknemo na njih i dobijemo ink štampači. Dakle, e, kod njih je jednostavna struktura, bi trebala bit kategorije, pod kategorije i možda ako imaju pod, pod pa proizvodi i da onda spočetne linkaju one kategorije koje su bitnije više puta i ne možda neke proizvode koji su trenutno interesantne, tipa kad izađe iPhone, e, ljepši imat na stranci iPhone naslikan i linkat direkt na proizvod da bi pojaćali tu početnu stranicu. E, da li može još neki jednostavniji primjer da vidimo, da razmislimo? I malo neko možda zna, misli da mu jednostavna tema, nek napiše na čat samo da kaže temu, pa da pokušamo e, e, to nacrtati. I jako brzo ćemo se pitanjima posvijeti. Vidio sam da je bilo more pitanja, ne znam da li Damir uopšte stiže to sve kopirati. Kučice za lutke. Kučice za lutke. Ajde da vidimo. Kučice za lutke. 170. Drvene kučice za lutke. I tako dalje. Lutke kuća možda. Ajde da imamo lutke. Da vidimo taj... Kucica za lutke, eno je sa c, kucica za lutke. Dobro, kucica za lutke. Ajde onda da upucamo tako kucica lutke. Aha, IKEA Pertini Aksa od kartona. Lol, velika Džambo, ok, ali imamo srč volim mali. E ovdje bi bilo skoro pa jednostavno uh, napraviti ovo. S ništa ne moš potstiti, šta je Pertini, je to proizvođač. Pertini, jest, to je proizvođač, to ti je dobar keyword aksa, predpustavljamo i, i to. Znači, podijeliš na e, home page kućica za lutke, jedna pertini jaksa i onda na, e, podijeliš na vrstu drvene kućice, šta ja znam, kartonske, platnene nekakve već imaju, i po veličini, male, velike jumbo. I ti si u suštini završio. A puno imaš ovi tematski Tematski, znači, od drveta, stiropora, napravi sam, kartonska kućica drvena, ja, za lutke. Pa dobro, znači, jest, ova je stranca vrlo jednostavna, podijeliš na pet ovih linkova koji je rekao, jeta, nekako je nezahvalno vam ovo objašnjavati na, na, kad planiraš stvar. to je možda za vas previše. Ali je bitno da razumijete o čemu se radi da bi dobro isplanirali. E, ovo većinom se radi onda kada vidio da nije u redu pa treba rebalansirati. Isto ko što države rebalansiraju budžet. Upravo se radi o tome i kao i ovde. E, uradili su procjenu, strukturu, raspodjelu, vidjeli da su se zeznuli pa rade rebalans. I svaki rebalans košta vremena i novca da se rebalansira isto tako i stranca. Bolje ispočetka malo razmislit. I Damir bio hrabar da pošalje svoj taj graf za burnout, to nešto na engleskom radi burnout. Vidite da Damir ne voli boje. Uh u njega je HP se zove MP i tako dalje i on je podijelio znači na Wiki i nekakve tri grupe burnouta, vjerovatno po tri sindroma, si, sindroma, da, i kako savjet, kako da budu radnici i dalje sretni. I Viki je razradio do detalja, znači šta je burnout, definicija, ICD, DSM, statistika, simptome burnouta, uzroci burnouta, vrste burnouta, posljedice burnouta. Znači on ide više na to da edukuje ljude, I da onda vjerovatno kaže, ok, ti spadaš na osnovu tih simptoma u ovu grupu burnouta, evo ti e, rješenje za to, možda se plaća rješenje, a kasnije da naučiš kako živjeti s tim, prati naš blog. Tako sam ja razumio ovo što je on natrtao. S tim da ovo opet je user flow, znači flow už kroz ta korisnik prolazi, nije takozvani tačni Link juice, e, nije link juice struktura. Od vas očekujem sutra da bude gotova link juice struktura. Sutra imam još pitanja vezana za to i da je početna stranca gotova. Gotova, skroz gotova, tekstualno gotova početna stranca. E, to želim da vidim. Kompletnu link strukturu, link juice strukturu, i početnu stranicu na koje je to uređeno, znači gdje su već polinkane te stvari da se vidi kako ste razmišljali. Isto to ja ću pokušati stići napraviti za sebe da vam pokažem konačno kako to izgleda. E, to bi bilo to, mislim da je danas teško gradivo, lagan naziv, ali teško gradivo. Zaista, e, razumljivo ako neko nije e, skroz razumio, e, ponovit još jednom suštinu, Dakle, morate zamisliti da početna stranca ima 100 pojena i da razdijelite pojene na ko kako je logično i da one stvari koji su duboko zakupane u hjerarhiji ili dublje, ne mora biti duboko, dublje zakupane od početne strane. Dakle, niste li linka od početne strance, ali imaju verki search volume, one vjerovatno zaslužuju da je linkate i sa početne strance. Samo trebate vidjeti. Da li bi korisnicima to bilo zanimljivo? Ako je odgovor da, to ostavljate na strancu. Isto u našem primjeru, dakle, e, sa početne strance, ćemo na onom li, l, testu ispod onog boksa, još jednom da ga otvorim, evo ovdje test ljetnih autoguma, ovdje će biti uvodni tekst, pet nabrojanih e, autoguma ljetnih koji spobjedili i saznaj više. To saznaj više već imamo, dakle, ovdje. Evo ga nači će na test ljetni autoguma, ali mi ćemo tih pet pobjednika direktno linkati s početne strance, zato što imaju veći search volum, vrlo vjerovatno, i s druge strane što je korisniku bitno. Ako oba dva kriterija ispunjava, treba na početnu stranicu. A ako korisnik očekuje a nema search voluma, opet treba staviti. Jer ne znači ako čikivanje nije trenutno tu i search volum nije tu da ga neće bit, ako korisnik to vrlo vjerovatno smatra, Bitnim. O se grlo ljudima. O sušlom se. Da vidimo koliko imamo e, pitanja. A, znao sam. A, da. <laughs> Dobro, no ja se nadam da amere da se stavio navrh ove koji imaju subscription, da imaju neki koriste od toga. Pa da krenemo. Kako provjeri page rank? Nikako, niti ga trebaš provjeravati niti te treba interesovati, e, nego je bitno e, da znaš taj. Absolutno to nije bitno i niti treba kupovati, ganjati linkove sa stranica koje imaju veći page rank i tako dalje. Trenutno tebi to nije bitno, s tim se ne trebaš smarati. Iako ima načina da se dođe do toga, to nije relevantno. Relevantno je tebi da dobiješ sa stranice koja autoritet ko tebe, tipa. Ti si sad e, savjetnik futbalera, imaš svoju strancu, tebi je naravno najveći link koji možeš dobiti na ovom svijetu, link sa fifine strance. To je maksimum da kažu on tamo, to je to. Drugi najbolji link je neki futbalski magazin koji napravi intervju kao s tobom koji si e, savjetnik igračima. Treći najbolji je neki blog u stranca nekog futbalera koji tebe pohvaljuje. Tako da, tako treba razmišljati. I za tebe FIFA page rank 100.000, a ne 10. Znači, to je najjači link koji možeš imat. Tako trebaš razmišljati, a ne ganjati strance koje tematski nisu relevantne. Pošto je puno pitanja, malo ću skratiti e, edukaciju na pitanjima. Sam Rush, dao se još nekom dešava da mu Sam Rush prikaže samo prvih 10 rezultata. Da, pokaže, sad ću ti pokazati ovaj ovdje <kluh> intro eka. Ovdje imaš link, piše e, SamRush e, bit.ly kroz novi SamRush. Ti si išao preko linka ka se registrovao koji se zvao e, nešto SamRush večernja škola, ovako nešto. Sad ću vidjeti kako se tačno zove da ne pričam. Na pamet na šta si kliknuo, prvi link je bio SamRush <coughs> Balkan se zvao, ti si na njega kliknuo i dobio si četr, e, 30 dana. Uh, trial verziju, oprostite, <coughs> 30 dana trial verziju se dobio sa ogrančenjem. A preko linka ovoga, znači još jedno ga prikažem gore lijevo, bit.ly slash novi semrush, tu dobiješ 14 dana besplatno, ali full access, znači full pristup, i zato se prikazuje samo 10 rezultata se registruju preko pogrešnog linka. Registruju se ponovo s pravim linkom. Kako Google gleda na linkove sa našeg sajta koji su dijeljeni na socijalnim mrežama? To sam već odgovorio na jednom od časova. Mislim da je bilo pitanje odgovor prošli put. E, ukoliko smo mi prosječna web stranca, te se ne ističemo po ničemu posebno od ostalih, onda trebate radnju zatvorti i bavit se nečim gdje ćete se osjećati posebno. <laughs> Zašto bi vas... Zašto bi nas sa visokim PR-om linkao te kako bi ne mogli posjećati da nas neko linka? Pa vrlo jednostavno, znači imate neku pivaru u kojoj je samo uh, craft beer, dvije gajbe sedmično napravite craft piva, ali je od banane i craft pivo i ono je super. I neki magazin o lifestyleu linka kaže domaća neka pivnica pravi pivo od banana, odlično i linkava. vas. Znači morate imat, morat se po nečem isticati. A pošto ti kaže s ne ističete, bolje je da se bavite onda stvarima koje volite i uživate u životu i da budete rguvači i posebni, nego da živite jedan dosadan prosjećan život. Znači napravite nešto po čem ste posebni, to je odgovor i onda ćete dobiti linkove ako budete... U tome je dobri. Jedan e, odličan primjer su mi neki domaći youtuberi, kao na primjer onaj Almazan Kitchen, znači čovjek u divljini sprema zećeve, ovo ono kuha i niko ne bi rekao da je to nekom interesantno, da neko u fruškoj gori živi i kuha u divljini. Međutim, YouTube kanal je jako popularan jer je unikatan i dobar i tako. Nije nikoj ništa u ovom svijetu, ali dobio linkove sa nekih eminentnih sajtova. Uh, koliko, je SEO, koliko je za SEO bitan SSL certifikat? Uh, može, uh, dam mi da nekako na kraj. Evo ja ću označit nekako kasnije. Plus ću staviti ispred. To je previše opće pitanje, nema veze s časom. Da li se i linkove sa menija na početnost ra Franca računaju na džus? Svaki link se ra računa za džus. Svaki, apsolutno svaki. Čak i... Kako bi rekao, up, ako imate neki link koji aktivira neki javascript i taj link se broji iako ja uprazno pokazuje. Znači treba malo paziti. Ili samo linkove koji su deo teksta. Ne, ne, ne, svi linkove. Šta se dešava kada linkove dobijamo direktno na proizvod? Da li je preporuk linkove dobijamo na HAP, a ne na proizvod? Ne može se globalno odgovariti na to pitanje. Ako imate neki proizvod tipa samo vi, ljude linkaju, onda trebate na tom sajtu, znači na tom proizvodu, ubaciti linkove na druge stvari koji nemaju dovoljno link juice-a. To ćemo pokazati kako se radi, pošto ste toliko radoznali, ja ću vam pokazati samo jednu foru, e, koja je najbitnija, iako je nećete u potpunosti razumjeti ali šta ja tu sad mogu. e el, vidite, ovo znači stranca, koja ima dole, ima... Koliko ima linkova? Evo ima i tool koji će vam reći koliko ima linkova, to ću sutra pokazat. Zove se link parser, trenutno nešto ne radi, ne znam šta je, vjerojatno zbog interneta. E, I stranca ko stranca ima linkove na razne recepte i na kraju ima ovaj kao futer, a nije futer, vidite, futer je dole, a ovo je tako zvani pre-footer. I sa pre-footerom raspoređuješ link juice na strance jesu jače. Ti pa ja sam vam pokazivo ono low carb. Evo, ovaj low carb ima linkova nevjerovatno puno. Predugi je ovaj je članak i sve to, ali na kraju nema prefutara. A imaju određeni članci koji imaju prefutar. Šta to hoće reći? Hoće reći da sa ovoga je bitnije link na ove recepte nego na neke druge strance, dok za druge linkove od dozu, evo uzećemo tipa Evo, re, recepte s tikvom. Ja mislim da oni imaju, evo, oni imaju ovaj vrstu pre-footera gdje smo rekli samo ćemo podrzati četiri recepta zato što ovaj recept ovdje ima search volume od 135.000. Hoću vam reći, dak, pogledajte uvijek na kraj neke strance, ako vidite stvar kao što je pre-footer ovaj, To znači da je neko raspoređivo vrlo vjerovatno svjesno Link Juice tamo ili vamo. I tako i vi možete. Dakle, na tvoje pitanje da se vratim. Za taj proizvod ugradi pri futer i Link High koje nemaju dovoljno Link Juice-a, a ti smatraš da trebaju. A tematski su relevantni. <brauchataní> Sledeće pitanje. Da li dijeljenje Link Juice-a sa ha a na Shop znači da dijelimo Link Juice na proizvode koje linkamo. Mm, indirektno. Dakle, uh, ako linkaš djevu naše, otvorit novu novu. Mm, mega pojednostavimo. Znači, imaš početnu stranicu. Učitalo se da bo da... Terarara... Elga. Znači imamo početnu stranicu, neću mi koja je, ti sad ideš na shop jel? i u shopu, recimo nemaš kategorije, imaš sam tri proizvoda, lupa. A ovdje se linkao kao ni na šta, mislim na kontakt i na još nešto, znači ovo je početna, ovo ti je shop, a ovo ti je proizvod. Dakle... Ti ne linkaš na proizvod, neg indirektno. Znači, od ovih 100 po Ena, 33 će doći ovde Od ti 33, 11 će ti doći na proizvod. Ako ti proizvod ima puno search voliuma i ovako ti je jednostavna struktura, ovo ti uopšte ne treba, ne linkaš direkt na proizvod D. Jel? Sada, mm, evo ovako. I onda ti proizvod umjesto 11 ima 33. Znači, ne linkaš proizvod, ne linkaš indirektno zato što. A ako ti je proizvod bitan, može ga linkati s početne strance ako ima veliki search volume, a korisniku je korisno. Nemojte ne piti da treba, joj vidio sam 300 pitanja, a sad treba li search volume gurati na početnu strance? Ne treba gurati ako nije relevantno. A ako jest relevantno, guraj. Sljedeće pitanje. Većina e-shopova ima veliki broj proizvoda na HP, je li to pametno? E, pa zavsi vsi, koliko srč uvami ono imaju ti proizvodi, jesu najprodovaniji. E, izlistavanje proizvoda na početnu strancu unutar šopova bi uvijek trebalo biti e, relevantno sa usability stanovišta. Da najčešće traženi proizvodi budu na početnoj strancu. Ili trenutno stvari koje su na akciji, a interesantne su. Koje miš koristite? E, ja koristim Magic Mouse. E, ja li možeš podijeliti diagramu, loš je, stream, ne vidim ništa? Koji diagram? Prikazao sam jedno 15. Mogu, nije problem, živane, samo jav koji. Ključna red sa većim brojem pretavlja bi trebalo da ima veći link džus. Da, to je odlično postavljeno pitanje. Boško buha, e, moja buhice mala, odlično postavljeno pitanje i već dat odgovor. Tako je, znači... E, ključna red sa većim brojem pretraga bi trebala imati veliki link juice. Kako, veći link juice, kako to izvest nije bitno, bitno je da na kraju ima veći link juice. Tačno, potpuno ispravno. Primijetit ćete isto da u tim e, spot strancama kao Impressum, e, GDPR, guidelines i tako te stvari, e, da u njima često imate pre -footer. Zašto? Zato što svaka stranca mora linkat Impressum, Izvim, presuma je jako dobro linkatne neke druge stvari. Da, da. Ako su nam, na primjer, ovo, ovo je drugo pitanje, preduzetnice, preduzetnice, da mu pročitamo. Ako su nam, na primjer, top četiri ključne riječi, autogume, autogume za Mercedes, autogume za BMW i autogume za Audi. Šta je bolje u rad sljedeći meni, autogume, autogume za Mercedes... E, trenutno se tu izgublo malo pitanje. U Sailize nam javlja da ima previše riječi autogume. Da li je bolje povećati tekstove na strancama ili prebaciti ovakav meni? Ne znam. Aha, <hým> razumijem. U tebe u meniju piše stavno autogume Mercedes, autogume ovo, ono. E, razumijem sam pitanje. Šta je bolje? Ako odemo na Sava, gume, a tu tebe ima Mercedes, Audi, bolje bi bilo u ovom slučaju da produžiš tekst, da ti onaj smanji se VDF, IDF za te stvari. A nije uh, loše ni ostavit samo brendove u meniju, Mercedes, BMW, ovo ono, nije ni to glupa stvar, ako nema smisla pisat veći tekst. Jer ti na stranci već piše auto, gume, Mercedes, tako da je okej. Okay. Dakle, ako ima smisla pisat veći tekst, napiš, pa vidi, ako rezultat se ne promijeni, uh, slobodno skloni iz menija uh, ključnu riječ, jer će ostav samo brend, skonta će Google te stvari. Odlično pitanje, odlično pitanje. Da ima šta da se dobije e, poslopdisak trenutno, još nema nikakvih poklona. Idemo dalje. E, šta je poenta ako nam je krajnji landing page ima više poena od nekih landing page između HP i krajnje LP? Dobro, pitanje, da pojasnimo šta spito. Znači ti spito ovo, upravo ovo. Šta ako... E, Landing page ima manje link juicea nego ova kategorija a nalazi se između home page-a landing page-a. A ovo recimo niste opito, ali al ča, ja dodat. E, a to je okej okay, ako su ovo aj e, da ja ću po gume, ovo Sava gume, a ovo Sava ljetne gume. To je super. Jer gume imaju najveći volum, Sava gume malo manje, Sava ljetne gume još manje. Međutim, ako ovdje sad piše samo, šta ja znam, e, bez veze je nešto, kontakt. Samo onako reda radi. Pa ima Sava ljetne gume, ima manji link juice od ovog. E, znači raspored ne valja, u tom bi trebalo restruktuirati ili dodati ovaj link još jedan. Znači, dodati da imaš link od ozgovu prema dole. Ja stvarno ne znam šta je ovo danas. Evo ga. Znači, ili dodato od ozgovu, pa spojat ću. Ako ti ovo nema neki search volume i tako dalje. Znači, možeš pokušat to popraviti, ali u suštini loša struktura iz početka je trebalo bi popraviti. restrukturirati. Sljedeće pitanje. Zapazio sam da stek nema SSL. Opće pitanje plus čak je tehničko pitanje. Ako imamo pet backlinkova, na primjer na članak koji ime gumu odabrati, znači nisu linkovi na home, to jest na vrhu, nego u nekoj kategoriji ili blogu, Kako se taj link juice razlijeva? Jel ga možemo razlijevati tako što bi, na primjer, u tom članku linkale poja Mišelin gume na tu kategoriju unutar stranice? Tako je, Admire, ispravno se razumije. Tako bi uradili, da. Tačno. Drago mi je kad vidim da su neki odlično razumijeli u čemu sam pričao. Da li bi bilo dobro na home strani znojenje stop? Idemo se opet znojiti. A ovo je Damirov najdražiji link on najdraži nik da vidimo koje je bilo pitanje da li bilo dobro na home strane sajta bla bla bla bac dio gdje će biti pobrani termini kao što su znoje gdje će biti pobrajni termini znoje ruku znoje nogu noćno znoje utruć noći, noći. svaka tih termina linkovati na početne strane kako bi taj blog post dobio link link juice do ovdje sam ine kako upratio a Kako, I svaki od tih termina linkovat početne strane, kako bi taj blog dobio više link juice -a. Prvo, to nije blog, to je blog post. Znači, moramo koristiti ispravne termine, ja sam kriv u tom u smislu jer nisam edukovo dovoljo. Dakle, početna stranca je homepage page, ispod moramo koristiti izraze kao kategorije, podkategorije, pod, podkategorije i landing page-eve za proizvode. Onda imamo blog, imamo wikipediju, wikipediju unutra su wiki članci, a na blogu su blog članci ili ti blog postovi. Znači, da bi dobro bilo baciti link sa početne strance znojenje ruku da bi linkovali neki blog članak? E, da, jeste. Ako ti je znojenje ruku bitno, onda to linkaj na blog. Da, super bi bilo recimo da kažeš na vrhu, E, najpopularnije teme e, za znojenje, onda nabroješ znojenje ruku ovu onoj danješim kao opciju menija da se dalje edukuju. To bi te bilo dobro, s tim da juče smo, kad smo ono gledali, e, kategorija možda po dijelovima tijela koje je za znojenje e, kod vas na blogu možda imaju smisla. Ali pitanje, odgovor je da. Kako se posmatraju linkovi u futeru sajta kada je pitanje link juice? Pa, kao što rekao, stvaraju probleme. E, dobro, počestite e, futer, e, ostavite samo stvari koje moraju. Ja kad sam ovdje krenuo, ovdje je bilo 112 linkova u futeru. Sad su samo ostale one koje stvarno moraju i gdje nastaju velike svađe. E, vidimo u e, e-kupi, e, slično. Dosta stvari se može... E, kupiti tipa reklamacije i serviji, samo navodim načini sigurno sigurnost plaćanja, sve to moglo biti jedan landing page. E, treba se potruditi koliko god moguće taj futer skresati do bola, koliko god možete da ima smisla, a ne da na kraju pati neko ili da vam advokat skoči na glavu. Ali dobro, pitanje. Davo su page i domain authority na Moz ekstenziji za Chrome validni. Bilo je pitanje, ne koristim moz ekstenziju, e, taj domain authority i te stvari gledati kroz tulove je dobra stvar. Samo u ovom slučaju, znači sve što se tiče backlinkova e, i domain authority kao validna stvar, e, tu je Ahrefs e, zakon trenutno. Znači odlične daje podatke, ima najveću bazu podataka linkova, Kad dođemo do toje teme, da se bavimo linkovima, pokazat ću i Ahrefs, i link research tools, i sve to što je potrebno. Da, sve ćemo pokazati. Trenutno na ovo pitanje ne mogu odgovoriti, rekao sam već odavno da moz ne koristim, ne zato što je loš, ne što je ispun kod mene iz fazona. Da li je onda za internet prodaje bolje ne, ne stavljati proizvode na početnu strancu kako bi kategorije koje su nam jačije ključne rejece Ima bolje Link Juice-a? Uladiš Hot Jar test, e, vidiš da li ljudi klikaju na proizvode, ako ti ljudi ne klikaju na proizvode, onda je moš sklon tako. Ljudi klikaju na proizvode, onda to nije pametno. Onda samo pametnije proberi proizvode na koje želiš rasporediti Link Juice. Dodavanje skripti za tracking saobraćaja utječe dosta na ocjenu brzine učitavanja sajta. Da li se slažeš da bi to ipak trebali izbjeći? Ne. Tracking moramo imati, tracking je nužan i to što to vrijeme kači nije bitno. Samo dakle staviš sve te stvari za tracking koje moraš putem Google Tag Managera. Znači varijanta da se brže učita je da koristiš Google Tag Manager. I to ćemo jednom pokazati šta je i zašto se koristi, ali malo nešto na brzini možemo dobiti. Dodavanje skripti za trenera to je već bilo. Da li je bolje ubac filtere al staviti linkove konkretno radi na stranice za nekretnine? Da li stavim filter za gradove i cijene ili ponudim neke najpopularnije pretrage u vidu linkova? E, ti svakako ne filteri su jako opasni za SEO, često sam vas upozoravao na to. E, u ovom slučaju, e, da mi pošalješ da vidim, rekao bih ti u suštini li, filtere pokušaj izbjegavati kao landing page. Jer filter prije svega sasvom nose parametar u URL-u i e, nose m, taj problem što su teškočitljive i jako dinamične nemaju stalnog sadržaja. Često ne kažem, uvijek kad znaš šta radiš sve se može okremiti na dobro, ali u tvom slučaju kan se filtera pravi landing page-eve kategorije, podkategorije, kombinacije s gradovima. I naravno, najpopularnije linkovi s početnje stranice ne bi bilo na odmetu. Koji linkovu futaru, na to smo odgovorili. Višak linkova koji su obavezni spravi, se ne može štetiti za SEO. Apsolutno je nebitno može li štetiti za SEO. Ako je pravno, nužno, oni moraju biti. Jel' ja bolje, više je linkova na HP koliko je optimalno. Ne postoji pravilo 2, HAP, 10, tako dalje. Koliko je snažna tvoja stranca, od toga zavisi. Znači, ako si e, veliki proizvođač, ve, velika stranca nečega, možeš ići do 200 linkova po stranci, od, po početnoj stranci. Ako ste srednja neka stranca, maksimalno 100. 100, 100 poena na 100 je jedan poen. A ako ste veća stranca, imate malo više poena, razumijete? Znači, nije svima 100 pa rasporedi. Neki imaju i 3 miliona koje moraju rasporediti. To se da izračunat, ali ako ste <coughs> sajt koji nema baš puno backlinkova i nije neki veliki brand, e, rekao bih da je 100, ono, gore-dole 10 bi trebalo biti fajnut. Ali ako ste manja stranca, što manje je to bolje, jer bolje isfiltrirate šta želite. Nije fazovan naprav strancu koja će sve to pokriti. Fazon je napravio strancu koja će razvaliti tu jednoj niši. Znači jednu nišu će uzeti nju, totalno razdrmati. Znači bolje meni bilo da sam uzao sava ljetnih gume i tu sve razvalio, ako bi to taj pojam identifikao kao bitan, nego da se rasplinimo ovliko. Vidite što uže sa svojim projektima, imat ćete veći uspjeh, seo uspjeh biće vam draže i naučit ćete mnogo više. Stoga kad pošalješ strancu, ja ću ili ima optimalan broj linkova ili nema. Da, da se oslanjamo na keyword sa velikim search volum? Search volum je sv, nije sw. Istražujemo ključne riječi za website tako smo u početku. O, moram ponovo prečitati. Kako nekad postavite pitanja? Da li da se oslanjamo na keyword sa velikim search volum? Upitnik. Istražujemo ključne riječi za website tako smo u početku. Ili birati keyword sa malo? ne razumijem pitanja. Žao mi je postavit ponovo. Dobio sam link sa... AAS org, dobro, znam da jesi prema svoje stranice, AAS je najveći autoritet veze nauke, jeste, česti i tamo, e, link sa početne strane stajao je 4 mjeseca, sada je tekst i dalje tu, ali naravno u pod kategoriji, možeš malo objasniti koji je benefit toga. Pa to je možemo i sa naslovnom stranicom, znači svanete na naslovnoj stranci New York Timesa, Ta je link vrijedi nekoliko miliona dolara, E, budete jedan dan na njemu i naravno završite onda u arhivi, u nekoj kategoriji, eto recimo u tebe pčelarstvo ili e, mikro e, tehnologija i tako dalje. I onda si u toj kategoriji. Dakle, sada ta link mnogo manje vrijedi, ali pošto je u ovom slučaju autoritet iz nauke koji tebe podržao e, vrijednost, nije mnogo manja što se u podkategoriji vrijednosti u tome da si ti uopšte spomenut. I imaš veliku prednost nad konkurencijom koja naravno nije spomenuta. Tako da ne morate toliko boliti. ljepše je bilo da se osta na početnoj stranici, ali to je veoma teško izvodivo. Stoga je sasvim logično da ste gurno neđe u kategoriju. Tamo ti jeste mjesto i to ti je mjesto super i taj link vrijedi mnogo. I nemoj da plaćeš zbog toga jer konkurence taj link nema. Na kraju je najbitnije... Ako nekad je bolje, ima tri linka ta autoritetna, nek' tri hiljade nekakvih sportala koji su irelevantni. relevantni. Znači, kvalitet je uvijek bitan. Uvijek. Koliko vrijede linkove sa sajtova koji imaju velike autoritije, ali se bave svime svačime? Objasnio sam, ne vrijede mnogo kume. Ne vrijede. Znači, evo, iako ne znamo PageRank, ti si blog o... o, o... Prodaješ dresove. Dresove, futbalske dresove. I linkate PageRank 5 web shop i kaže mi nemamo dresove njemačke reprezentacije, ali imavamo. Tipa. Taj link PageRank 5, ti is PageRank 3, na primjer. I on ti pošel je taj link. A dobiješ PageRank 8 e, sa, šta ja znam, bloga nekog studenta s fakulteta koji piše naučni rad o WordPressu i nadeo tvoj blog kao Wordpress blog, kao primjer bloga. Iako je PageRank 8, iako je na tom blogu pogrešno te linkovo, linkovo te sa word, primjer Wordpress bloga, tako te linkovo, a ovaj te vamo linkovo sa njemački dresovi kupiti sad, iako je ovaj PageRank 5, a je PageRank 8, vrednije ti je link od ovog šopa koji je iz tvoje niše, nego link neki koji ne veze s tobom. Čak i ako da staviš tamo Njemački dresov iz tog bloga, Google će vide, da taj blog tog studenta se ne bavi dresovima, da taj članak se ne bavi dresovima i da si ti dobio taj neprirodan link. I za takav link ćeš često dobiti kaznu. Reče Google unnatural link building, dakle nisi prirodno gradio linkove i zato će to palt, jer izgleda kao da si kupio kod tog studenta taj link, jer on veze nema s dresovima. Dakle, uvijek je bitna relevantnost. I na kraju to sam rekao na na nekad na prvom času. Link koji se klika je dobar link. Link koji niko ne klika ne vređuje ni Google. To je 1000% tako. Znači na kraju gledaš u Google Analytics u koji backlink ti je donio koliko saobraćaja i ako ti on donosi dosta saobraćaja, on je dobar. Ako nika niko ne klikne na taj link i Google će ga obezvrijediti koliko god kvalitetan bio. Još jedno pitanjice Ajde još dvo, dva pitanjica možda, jedno ili dva. Kako izgrad strukturu weba sa malim search volim za našu ciljanu skupnu? Koja je ključna potrebna u svakom takvom slučaju? Daj primjer, ne mogu, šta ti misliš da je vani vedro, pada kiša, a mjesec izašu s lijeve strane. Idemo dalje. Zadnje pitanje za danas. Koja je razlika između stack HTML i WordPress verzije? Ovo je tehničko pitanje, sutra ćemo ga obrađivati, znači može još jedno pitanje. Ako jednu ključnu riječ rangiramo samo u okviru jednog landing page-a, kako odreti između nekog ko fraza, šta su zasebne ključne riječi, a šta related, kojima ćemo podržati, Hlavno isto kolega, primjer, dok ti opišeš tim svojim komplikovanim riječnikom, bolje da kažeš imam muške cipele žute, muške cipele crne, šta da sada uzmem, konkretno, molim vas i sutra za session, pitanje, odgovore, samo konkretna pitanja, primjer, imam sajt, Keyword, ovo, je left link do strukture, sam dobro, tako dalje. Budite precizni, pošto je ovo bilo kratko pitanje, može još jedno. Kako da rasporedimo link juice na stranci koja je one pager? Nikako. Da da li linko im ključne riječi unutar teksta? Da, zato što korisniku interesantno, Google će skontat da je taj dio strance bitan, ali nema raspoređivanja link juice ako ga ne aš gdje rasporediti. Ljudi, Uspjeli smo ipak nekako održati ova čas, bilo je, mislim, dosta, dosta naporno. Ostat sad na druženju na Twitchu, pošto nemamo šta gu, gu, gasiti YouTube. Ja ću jednostavno naviti muzikicu, a sutra se onda vidimo u 6 sati na Twitchu.